أبطحي رسول ابطحي رسول ابطحي شريف هاشمي بدا مجلى الجلاله مبلغ للرساله بدا مجلى الجلاله مبلغ للرساله له شق الهلال من الرحمن داني، وحيد ليس سامي من الرحمن داني، فرد الشمس الشمستان لحيدرها علي تفرد بالفتوة وعين الرحمة هو، تفرد بالفتوة وعين الرحمة هو كشف ختم النبوة رعاه الفارسي أبا زر الغفاري أتى يطوي البناري أبا زر الغفاري أتى يطوي البناري هجرتك يا دياري لألحق بالنبي وذئب قد تكلم على الرعيان سلم وزعب قد تكلم على الرعيان سلم لقد جاء المعلم شفيعكم النبي وضب قد يقول لقد جاء الرسول وضب قد يقول لقد جاء الرسول أبو الزهر البتولى محمد الصفي أمرعى للجنابة بحيرة بفتح بابا أمرعى للجنابة بحيرة بفتح بابا له رفعت عتابا ولم يحن النبي لقد لفّ العمامة لمن ورث الإمام قد لف العمامه لمن ورث الامامه لعمر ذي الشهامه تقدم يا علي اللهم صل وسلم وبارك عليه